היום יש לכל הצופים של ישראל בידור ואיזה כיף שהצטרפתם אליי. הגעתי לבית של יור קוקה סטוף סוף לתת לכם הצצה איך הוא נראה, ולא דרך הסטורי. אמרה לי, בואי לקפה, אמרתי לה, קוקה, זה בכלל יום לשייק פירות. בכל מקרה, באתי לכאן כדי על משפחת קוקה, העונה החדשה, הוודה ומשהו ביניהם. אז יאללה, בואו איתי. כמובן שניקיתי את עצמי באלכוג'ל, ניקיתי את הסוליות, כי אצל קוקה הכל סטרילי. יאללה, אנחנו שומרים על החיסיון של הטלנטים שלנו בישראל, בידאו לא אכלתי ולא שתיתי איזה שחושענים כי ידעתי שבאתי לליאור לא תסכים בדלת, אני לא הבנתי ממי, אני גם ידעתי את הכל, מפתח טוב, אז תכף נתחיל באיזה שייק גם הבנתי שאת עושה דיאטה והשייק יבוא לך בול נכון אבל כל עכשיו בוא נתבר רגע תקשיבי, הבית לא מבינה איך לי את כן שמחה כשעשיתי את הבחירה הזאת שניה להתנתק מכל הרעש והבלגן והייתי חיה ברוך השם בבניין, רבוי תל אביב, כאילו זה ממש שינוי. באמת שבקרוב אני מוציאה הליים של חומרי ניקיון. אמא, יש לי אפשר ללכת להכין את הרוזה לך, נקניקיה וחלבים. תקשיבי טוב, אם את לא במוצרים שלי את הבית, זה יהיה הסוף שלה. אז רגע, איך יקראו לזה? עדיין, אני לא אגיד, אבל זה יהיה משהו מטורף ואני חושבת שזה גם סופר Okay, סקסי לא. את זה יותר סקסי, נקרא לזה. אבל זה מגניב. את לא בא לך זוגיות. חבר. אה, אוקיי, לשם את אהבה. לשם, סער, את רוצה דוח, <laughs> נהיה דוח. אני <laughs> מדייה, לא נהיה זכור <laughs> זכור. בואי תפני לי רגע שנייה שלושה <laughs> דברים שכל כך אהבת שיהיה בבין הזוג. אין לי עכשיו איזה משהו זה, אבל חשוב לי שיהיה לו קצת זיקה לדעת, זה ממש חשוב לי. יפה, זיקה לדעת, צ'ק. הוא צריך ממש לא להתעסק בשטויות שאני מתעסקת כל היום. Okay. כן, okay. אתה יודע, אנחנו מתעסקות כן. ככה רבודר בו. אין לי באשר לא אינסטגרם, אבל שלא יהיה פעיל. Okay. Okay. לא יפין okay. מה אני okay. עושה. יופה, לא לעשות, עכשיו, סלפי, מול המקלע אחת, היאלבר קובר. בלי להליבת ליעל בר קובר. לא, נהיית היאלברה של ההסתרדות? כן. לא, לא, לא. חמוד, כן! פונתי יותר למסע, לא, אני לא משנה. לא היאלבר קובר! לא אסטורי, מולה רע. או, ישחרנו את היאלבר זה לא בקטרה, זה לא אתה לא טייפ קאס, זה פורמט אחר. ושגם יהיה עסוק בדברים שלו, אני עסוקה בדברים שלי מובילה אותי לשאלה הבאה אני לא שומרת נידה. זו שאלה הבאה שלי, אז לא שומרת טוב, אז קוקה במ�, עונה שנייה. נכון. את קולטת? <מתורם> הכל קורה, כל כך חמה, איר שאנחנו לא ממש מטכ累了 כלות שארנרי, שארנרי גבר שודרז, ויציא מנותא. נכון, באיום, כולה, כולה, הפורמטו ניגאה יותר מהיר. אתה מתצלמים, וזה לא, מתצלמים, וזה לא, נורא אינטנסיבי. זה אינטנסיבי, וזה משהו שלא אב, אתה רוויזה, và אנחנו אחים סופר אל זה. זה גם גורם לACHNI יותר יד רד רז. תוסה משהו ושובו אחרי התראותם שודרז, כי אלו הם מתורעים. <מכון> ממדים. מקבלת את כל הפידבק מייד, שזה לא כמו ריאליות יאחרים שמשתכלת את מה אחים. אני נגיד שכבר בדרך, בשדה תעופה, כבר מחזירים אותי הביתה. נגיד. נגיד. אבל היית הולכת? לא. בחיים? לא. לא היית הולכת? הציעו לי עכשיו בעונה הזאת של VIP. נכון. אבל זה לא אני, כאילו מה לשקר, לבוא וללכת אחר דקה, אני לא לוזרי. אני אומרת הרחב. כל סכום? כל סכום. יפה. כל סכום, כל סכום, שתי מיליון לא בא. אני לא באה, אני לא יכולה. אני אצל אוזרית ואני לא אוהבת. טוב, ליאורי, אני צריכה שתראה לי איך מקפלים סדין, כדי שפלג ככה עשה גם צ'ק על זה. את חייבת לדעת. וגם אני חייבת ציור בבית, אחרי שאנחנו רואים אותו כל היום בסטורי, כי איזה זמן לראות אותו במציאות. יאללה, נו. אבל את יגיעה, אני איחפה, אין פה רואים. לא, זה בסדר, את יכולה. יאללה, אז בוא נראה. ציור בבית שלי. בואי אחריי. דעת שהייתי קט טוב, שירותי אורחים. שירותי אורחים? שהכל פה עדיין למעלה, בגלל שאני אחרי ניקיון. חדר לשינה של רואי ונועם. אשכרה. ושל הבן זוג אולי. אולי, אם הוא יעצבן אותי משנה פה, לא בשרון. או אם תשמרו נידה. כועל לא, תקשיבי, זה לא הגיוני. חיים זה לא זה לא אגיוני תקשיבי את יודעת שבחיים שלי אני לא ראיתי ארון שכילו שנייה רק שתבינו כי הוא סודר לפי גוונים כן כי הוא אננים את מפספסת פה זה נעליים שנעלת כאילו. כן וואי, אני באלם. תקשיבי, יש פה ריח מדהים. זה החדר שנעשה לי. כאילו בא לי שנייה לא! בא לי שנייה כאילו... לא! למה? לא, כי קצת תחושה של בית, חיים. איזה רע. כאילו קצת להזיז. די, די, ירדן, אני מבינה נוראה. תקשיבי, ממש בקטנה, רק כאילו קצת לשבור, לשבור את ה... איי, איי, איי. קצת תחושה של בית, ראיתי איך היא עשתה זה השיטה. לא לגז ולא להצבד. תזירי את הכל למקום ועוד שניית יוצאת מפה. ירדן. יש פה עוד מלא, מלא פרורים. טוב, זה דאי ניקמן. יש מסקנה, בונט צמיד חומל, ולפני שיתקע. טוב, לIOR לא חושש אפçi זה יגמר בריאון חמוד. וATEM תALK וKENYDA ולו נידא. זה חנו לא תגאר חמוד ותAIM. זה גם תAIM לדיETA. shake it, shake מושלם. <laughs> דוד, אז זה כאילו בסופו את, את השיק הזה, זה ייקח לנו בדיוק 60 שניות. <laughs> ותגאר <laughs> שילחנו נשבעת לוח 60 שניות. אצחא לקפל סדינים. בונוס, אם עולם. לא, בעצמי אני יכולה ללמד אותך תוך כדי, זה נראה לי סיפור אחר. טוב, יאללה, מוכנה? רוצי, תביא סעדים. שנייה, אבל תסבירי לי תוך אני לא מבינה. ניסים פינה לפינה, באותו 40 שניות נשארו. רגע, עכשיו את שתי הפינות. די, את מלחיצה אותי, ירדן, אני לא יכולה ככה. 35. תורסת את כל המונטים. אוקיי, זה לפה, זה לפה, אסלאקתי, תודה רבה. עכשיו, אני אכמדת פילן. עוד 20 Sociedad, לא שומעים לי אוהב, רגע! די, לא תסעתי! 7, ארבע... שלוש... לא, אני אצל חמוד, יפה, יצא מעולה. והנה אני מוכנה עם השייק. איך נכנת את זה באותו זמן? תקשיבי, זה הכי קל בעולם. את לא יודעת שהפירות מוכנים כאילו בתוך הזקית? זה גאוני, הנה. אני לא מטפטפת. יש לך כאן ליצ'י, חלב קוקוס, תמר מג'הול, וקוביית וניל ואפילו זירי צ'יה. הפסקת אוכל. טוב, ליאה, עוד מוכנה לאתגר הבא? מוכנה. או אפילו יותר פשוט מהאתגר הקודם? נו, אז עכשיו 60 שניות פשוט לסדר את כל הבאלגן שעשיתי. מוכנה? 3-4-ו. עדיין, יאללה. תהי שקיד. עשית הרבה באלגן, זה לא איפה מה שאת עושה, יורדן. אוי, שכחתי את המים. אוי, טיפות, נתזו על השיש. סתם, تشيري لي اشيري ليور ما اشيره ايه بارك رار رار تشوكان بومبا جوتو بومبو شيوكي سورا مانا لما يسكو ماي די! لا بوكا واو اماله יאו, איזה מועד שצבני. אני רוצה להודות לך, כמובן שכל המערזים של שייקיט נשארים אצלך חוץ מהווים הליצ'י, כי הוא היה לי מאוד שעים ואני... אתה שירה גם אותו. לא, אני רוצה אותו. ואז שאתה בואה, אני אז כל המערזים נשארים אצלך. תודה לשייקיט, תודה לך, תודה לכם שהייתם איתנו. היה לי כן. לא! מושלם. ביי! תודה, תודה